Бъдат ми нещо по Антония ден. <laughs> Седима на балкона, опешо и аз си пуша такъв. То сега на нищо не прилича. Преди поне изглеждаше нормален, а сега е... Както и е, Седима на балкона и той ми вика... Цигарите са повъщи от херцата. <laughs> и ми се хили такъв. И вика... Имаш ли херцо? Към нямам херца. Да, цигара тогава. <ръкълг> <ръкълг> <ръкълг> да, не, цигаре, ти цигарата. Ти какво правиш там с тия трепки? Това не изглежда толкова високо вече. <ръкълг> нали знаеш, ще разбера? Знам. И ще и строша главата. Вау. Wow. Абе ти на кой се правиш на отворен? А, Кой се чак... правиш на отворен? Тига, бе? братко. Ти бе, брат. си телефона? Живее, на кой се правиш на отворен? Тига, братко. Ти, брат. Чакай малко. Чакам те. Бе, чакам, чакай. Батът пака. Майка. Затвори. Нямам копче. Що не ти на тебе? Защото ти имам копче. Та пак. Фил! Къде си, бе, Ало, бачо, здрасти. Абе, знаеш ли го то Коста, дето стои, че го доведе в квартал един път? Да, това. Може го намериш, защото мисля, че брат ми е с него. Добре, само, че ще се обадиш на телефона на брат ми, защото аз смисъл мога да го изключа. Окей, мерси. Ай. Карай Търсиме ли нещо? Някой? Сухотрок. Веднъж един умря на задната седалка. Просто си умря. Е, така... Аз мислих, че спи. Качи се каза къде да го закарам и... Мъкна. В време гледам... В огледалото... Спи. Хубаво, нека спи. Ама почна да се свлича. Съедно е мъртво пиян. А като се качи в таксито, нищо му нямаше. Добре си беше. Спрях колата, викам му... по пулса, закарах го в болницата и е сега почва най-интересното. Цяла нощ писах. Трябваше да обяснявам, че нямам нищо общо със смертално, че случайно умрял в колата. Добре, сега, ако се случи пак такова нещо, какво става? И какво става? Да го изхвърля на улицата. Така ли? За да не се обясням цяла нощ на някакви нещастници. Защото те са точно такива. И всичкото това е за да си изкараш парите, да си купиш пиенето, храната, да си платиш сметките и да продължаваш да оцеляш в нашата държава, в която на хората е толкова грамчула щина, не им останал. Човек е умрял на задната седалка, разбираш и. И ти трябва да го... Е, не. Няма да стане. Просто няма да стане. Искат да ти вземат и последната останала човещина. Няма да стане. Кажи на фил да се прибирай. и ли? Кажи му си изла в къщи. Всичко ще е наредно. Обестана, чу ли? Няма се карам. Този път няма да се карам. Просто му кажи си се върви. Ще му кажа, татко. Айде, ела. Ела, ела. Влез вътре. Здрасти. Кой става това? Близи. Полица Стефан Чумаков, знаеш ли къде? Старата за Хари Петров дах карането. И той е и тук. 23, 70, отгоре на това, което ми дава. Парите се за да го горе, иначе майка ми няма да го преди. Виждам ги, бе. Навсякъде са. Разбираш Навсякъде се, излиза на улицата, като мравки се развидиш, като наталази в граждата от сяк. Тия нещасници да им е майката, да има е майката с направо ми са сипаха живота бе. ти... Що се правиш, че не ги виждаш бе? А, кажи бе, пишле, ме, пишлеме! Коми ми са хилиш, бе? Ко ми са хилиш бе? за теб ми е мъчно, бе. За теб ме е мъжно. но тия ни и баха майката, ни и бахме майката на вас, виши и бете майката на следващия. Бе. Май... Бърши! Спокойно е. Знаеш, на кой ми напомниш? Едно пишлеме, къде на времето, колега в това. Телевизията майка тръгна, краде. Ама тогава не беше като седа. Фанат ли те разкатават и бабата ето като те разкостват на място? И к'во? Молих му се да му помогна, да спре, да... Закон. Трябва да го оставя. И аз трябваше да се включа. Виж ги, бе. Ей. Капути. Като в мравуняк. Спът в момента. Нямаха мляко. Е, няма проблем. Верно ли е да се прибирам? М -м -м. Не брат ми Филип, а аз, Андрей. Да, бе? да, Да. Ало, Баджо, кажи. Тво е казал Стойчев? Фиапо... Я пак че не ешто да ми прекъсваш. Аха. От тасансьора вратата вляво. Къде се е качил? Окей, отивам. Става ли последно да ме закараш? Въобще не се занимавам с такива неща. Това е минало в моя живот. Работа в болница. Ще те убие! Помагам на хората. Ще те убие! Какво тук. тука! тук? Какво бе? Кой те доведе тук, бе? Остави ме! Остави ме! Какво ти става? ме! Какво си взял? Какво ми... Спомнеш ли си как се катерихме по прожекторите на Герана? Спомняш ли си? И по дървета и лампи, там. Спомняш ли? Спомняш ли се? Спомня се? ли се? Спомняш ли? си как винаги ме беше страх, братле? См ли си как винаги ме беше страх и как играхме на игра, който го хванеш обето. Който пръв го хванеш обето, отбира пешкира пред нашата за нещо, което другия направя. Няма е, е страхва, че е вратле. Не е ащу бил Страна, че въртля. се! Вътре, че въртля. Вътре, Стой, дъде... Един приятел ми разказа за една жена, при която ходят много хора. В някакво затънтано малко селце в Италия. Радят се на една безкрайна опашка и чакат, ако трябва цял ден. Като стигна до нея, виждат, че тя е с една от нея старите карнавални маски с перата, дето изкриват само очите. Пред нея има само една дървена маса, листове хартия и един химикал. Тя те поглежда в очите само за секунда, за един миг и започва да пише. Като е готова ти подава листа хартия, и вътре има всичко за тебе. С един поглед тя те е разгадала, един мик и всичко, което ти се е случило, целият ти шибан живота на този лист хартия, Бъдеще, настояще, минало, всичко, една шибана фраза, едно петно от химикал за едно шибано евро. За едно шибано евро. В 1988 година излезе постановление за самозадоволяване на населението. Можеше да си използваш вече собствената кола за такси. Направих 30 000 за една година. Един апартамент тогава. Жена ми беше... Така... Остави ме аз да се грижа за детето. То пита, мама, къде е? Аз мълча. Не му трябваше много време, за да разбере какво става. 2001-2000-та. Почна да се друса. Беше на 16 тогава. Аз не му се карам. Не го наказвам. Опитвам се да го разбера. Почнах да излизам с него да видя къде ходи, с кого се среща, какво правят. Даже и аз пробвах. И като разбрах, че момчето няма да се откаже от другата, продадох всичко. Апартамент, кола. купих билети за Буенос -Айрес. И тогава той изчезна. И билетите изчезна. бащах се в Буенос -Айрес. Михаил, Мишо, булгар. Отадка се чува ке ке. И така е, и нищо не знам до днеска. Жив ли... Може да умря. А може и да не е. Някак си си мисля, че не е. И така.